Hvis du vil have færre ord og mere handling, så skal du overveje på brug. Vi tager fat med det samme og bygger lige så stille på i takt med, at vi får testet og udbyttet af vores indsats. Vores samarbejde starter med, at du fortæller om dit behov. Herefter holder vi en opstartsworkshop, hvor vi lærer jer at kende og finder frem til mål og midler. Når vi har haft workshoppen, så skyder vi af til i gang med det samme. Det kan være, at vi laver første udkast til hjemmesiden, det første opslag til Facebook eller de første sæt online annoncer. Er det for eksempel online annoncer, så ønsker vi at i gang sætter det første rulle annoncer inden for to uger, så de fra start kan give os viden om, hvad der virker og hvad der skal optimeres. Det betyder også, at vi løbende bliver skarpere for hver gang, vi har bearbejdet nye resultater. Vi har ingen binding i samarbejdet, og derfor kan vi aldrig hvile på lavebærende. Vi er nødt til at levere værdi for dig hele tiden. Jeg vil lige slutte af med at slå fast, at 90% af vores kunder vælger os på grund af tillid og troværdighed. Gode resultater, det er målet, men for også er tryghed, troværdighed og tillid i høj grad vejen til at nå de gode resultater i fællesskabet. Jeg glæder mig til at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.